بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حلقه اليوم بعنوان الحق وانقذ مصر بسرعه يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا لا يوجد اي جدوى في خطاب الشعب لكن لا بد من مخاطبه الرئيس والحكومه المصريه حتى يتسنى لها العمل على انقاذ مصر طبعا وفقا للبيانات والمعطيات التي حصلت عليها في خلال دراستي في البحث عن علامات الساعه الكبرى وجدناها انها تقع كلها في مصر ابتداء من السد يأجوج ومأجوج اللي هو السد الذي بني للفيضان والجفاف لان يأجوج تعني الفيضان ومأجوب تاني الجفاف في البحث بتاعي وطبعا اسكندر الأكبر ذو القرنين راح اتجاه المغرب الشمس اللي هي واحد سيوة ونحيه غروب الشمس وكان في بحيرة والشمس تغرب في عين حمقة هي دي منظر الغروب البحيرة اللي هي في, في سيوة وبعد كده توجه إلى المنطقة اللي هي بين السدين وجد من دونهم يعني كانش السدين دول مبنيين أصلا وقت وصول ذو القرنين اسكندر الأكبر إلى هذا المكان ومطلع الشمس يدل على مدار السرطان كما ذكرت لكم في فيديوهات سابقة يعني كل الموضوع ان هو بيشير الى مصر ورحله ذو القرنين اسكندر الاكبر باتخاذ ان هذه الرحله داخل مصر فعلا توجه الى معبد الكرنك بعد ان توجه الى واحد سيوه توجه الى معبد الكرنك وزار هناك المعبد وممكن يكون اعطى الاوامر ببناء السد لواء القوم عندما اشتكوا له إيه ان الميه بتفسد في ارضهم و بتكون عليهم على الزراعه وبتبوظها او الميه تجف ويصبح قليله وتشح ويجد صعوبه في الوصول الى المياه فعمل زي سد وعمل بوابه للسد وربنا ذكر بعد كده ان هو حط قطره نحاس على الحديد عشان ما يصديش البوابه ما تصديش بفعل المياه وكمان ربنا ذكر ما استطاعوا ان يظهروه او ينقبوه يعني المايه ما تظهرش على السد زي السد الاثيوبي كده بتطلع في الممر الاوسط او ينقبه ان هي تخرج بدون ايه يعني حائل يعني يمكن عمل البوابة عشان يتحكم في المية وما تقدرش ايه تعدي او تنفذ من السد فده هي بقى ايه السر في صورة الكهف وبعدين ربنا ذكر ان الناس هيبقوا في غطاء عن ذكره في هذا التوقيت يعني مش هيهتموا بهذا الكلام وإحنا فعلا ما بنهتمش بهذا الكلام وبعدين في الاية التانية اللي هي الملكه كليوباترا دبة الأرض التي سوف تخرج آخر الزمان ذكرت أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فيها إن تخرج معها كنزها إنها لها أربع قوائم ووجهها وجه إنسان اللي هو يمثل التمثال اللي هو اسمه أبو الهول في كل مالك كان يعمل تمثال لنفسه جسمه جسم أسد والوجه بتاعه يحطه على على التمثال ده. وكيلوباترا عملت نفس الحكاية وبعد كده كانت تسمي نفسها بالملكة المقدسة في التاريخ وكانت تنتظر أيضا السيد المسيح وعلاقتها بالسيد المسيح ان هي سمعت عليه ان هو هيجي لكن هيجي فعلا ليها بس في المجيء الثاني مش المجيء الاول وبقيت الملكة كيلوباترا زي اهل الكهف موجودة ومعاها كل كنوزها. فدي آية كبيرة من عند الله إنها تخرج تاني مرة أخرى وذكرت خلي بالكو يدبط الأرض في سورة النمل خصيصا عشان وربنا أعطانا مثال على الملكة اللي هي بلقيس اللي هي كانت كافرة وبتعبد الشمس من دون الله ثم توجهت للملك سليمان بعد ذلك يعني أعطانا هذا هذه القصة كإحاء او واحد عشان نفهم ان دبة الارض دي فعلا ممكن تخرج ملكه وملكة فرعونيه مش هيجري حاجه يعني ربنا على كل شيء قدير يعني مش دي اوهام لا ربنا قادر يعمل كده ولا مش قادر قادر في احتمال يحصل كده اه في يبقى احنا ايه نخلي بالنا من النقطتين دول والنقطه الثانيه اللي هي موجوده الان في مدينه الحمام الكيلو سبعين ورقم سبعة ده يشيدلي الملكة كيلوباترا السبعة برضو يعني مش حكاية جاية ايه جاية جاية رباني من عند ربنا ويقول لنا على كل حاجة حتي كمان اللي هو هيكل سليمان اللي هيقام بناؤه في مصر كما ذكر في سفر اشعياء حداشر وقصدي تسعتاشر يقام الهيكل وعمود للرب في مصر. والمصريين يعرفوا الرب بعد أن يعني يجيلهم ضاربا يعني يضربنا الله ضربة بقى يفوقنا ايه هي ضربة السد العالي دي دي لما تحصل احنا هنبدأ نفوق ونعرفوا الرب بعد كده نعرفوا ربنا أو ممكن نطلع دبة الأرض ونعرف ربنا ويبقى بالخير كده وبالحسنة مع الله ونسدد ديون مصر ومصر تبقى عظيمة وبخير. والأسعار ترخص كلها واللي مش لاقي أدوية هيلاقي واللي عايز يجيب عربية هيجيب واللي عايز شقة هياخد شقة واللي عايز يعمل عملية هيعمل يعني هتسهل لكم الأمور الدنيا كلها والمدارس والكليات والحاجات دي كلها اللي أنتوا بتعانوا منها دلوقتي هيبقى مفيش معاناة يبقى احنا نبحث على حاجة تفك عننا القرب اللي احنا فيه دلوقتي ولا احنا عايزين نستنى لما يجينا قرب بقى العظيم اللي هو انهيار السد العالي وعدين نتحرك يعني يبقى الشعب كده راح والحكومة راحت كمان يعني الحكومة مش ممكن هتبقى على نفسها بعد انهيار السد العالي هتبقى غير مقبولة من الشعب عشان تفهموا هي مش هتقدر تسيطر اصلا على الموقف ومش هتعرف تحكم البلد بالطريقة الصحيحة ولازم يخرج المهدي المنتظر بعد ذلك لأن ذكر في انجيل متى اصحاح وعشرين ان يعني لو قالوا لكم المسيح هنا او هنا او في الجنينه ديت او فوق السطح ده او في الشارع ده ما تصدقوش المسيح هيجي ومعه مثل ايام نوح ياتي ومعه الطوفان ياخذ واحد من الزارع ويترك واحد وياخذ واحد من اللي يطرح ويترك الاخرى ولا تعلموا هذه الساعة متى تأتي لكنها قريب وربنا حدد علامتها ربما يكون بناء السد الأسيوبي ده هو العلامة على احتمال حدوث هذه العلامة الكبرى بالملء الرابع ربما يكون ذلك فعشان احنا يعني نختصر الأمور ونعرف إذا كان الكلام ده صحيح اللي أنا بقوله أو غلط نتوجه كده للكيلو السبعين ودون تصريح ان احنا نحفر على الملكة كيلوباترة في منطقة محدودة وملهاش اي حاجة وبعيد عن المواصلات وبعيد يعني في الصحراء تعتبر دون تصريح بس يا سيد الرئيس احنا بنطلب منك تصريح بالحفر والتنقيب على الملكة كيلوباترة لبيان واهمية هذا البحث في مصر على الامن القومي المصري والخطر عظيم يقع على الشعب المصري وانا كل يوم ان شاء الله نعمل فيديو مخصوص في لسيادة الرئيس عشان افهمه ووعيه اهمية هذا البحث حتى يستجيب لي وان لم يستجب لي فسوف تبقى هذه الفيديوهات موجودة على اليوتيوب ليسمعها الناس بعد انهيار السد العالي ويكون انا على صواب بعد ذلك فنرجو لكم السلامة ونتمنى السلامة للشعب المصري وأن يقف الشعب المصري جواري كما أقف بجواره الآن وأن يتعاون معايا في تحقيق هذا الهدف على الأقل الاشتراك في القناة ده هيحدد مستوانا اللي احنا وصلنا له كم ألف مشترك لغاية دلوقتي لم نصل حتى ألف مشترك يعني خزي ليا. وعار عليا ان انا اتكلم في مواضيع دينية ولا يكون عندي هذا العدد الكافي من الناس تلاقي اغنية عليها ملايين المشاهدات وملايين المشتركين يعني الحمد لله ما حدش بيهتم لكن ربنا يقف جنبنا ويقف جنب المؤمنين وقال لكم سلام الان وإلى اللقاء غدا ان شاء الله في فيديو جديد هنعمله لكم برضو والاسعار عمالة تزيد طبعا الزيادة اصبحت على علب السجاير اقل حاجة دلوقتي كيلوواتر البوكس اصبحت ب24 جنيه بدل 22 جنيه والاسعار في زيادة مستمرة خلي بالكو لن تتوقف الزيادة كل يوم زيادة لسلعة معينة بدون استثناء يعني قطع غيار قطع تلاجات الغسالات الحاجات كلها قطع الغيار العربيات زادت زيادة رهيبة ولسه الزيادة مستمرة ولن تهبط الاسعار الا في حالة ظهور المهدي المنتظر وهو ده اللي احنا بندور عليه ونبحث عنه قبل ما يجينا المصيبة الكبرى وهي انهيار السد العالي ونخرج الملكة كليوباترا على اسرع وجه يعني واسرع وقت ممكن. ان احنا نطلع لان هي دي الدليل الوحيد على معرفه المهدي المنتظر ان شاء الله عندما ياتي اليها ويقوم باحيائها من جديد هي دي العلامه الكبرى اللي هتحصل فنقول لكم السلام والسلام ختام بيننا واشتركوا في القناه ويا ناس اخرين عشان نقدر نقفوا جنب بعض وننقذه مصر ان شاء الله احنا مش بنحارب حد احنا بنحارب الجهل والفقر والمرض اللي احنا فيه دلوقتي وعدم الفهم والوعي الديني ونرجو من الجميع يعني إن انهم يدعوا بعضهم البعض على قناتي حتى يزداد العدد اكثر فاكثر ان شاء الله وده يكون خير لنا جميعا بإذن الله كان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى متحدثكم من مدينة الأسكندرية جمهورية مصر العربية تليفون زيرو اتناشر خمسة سبعة تسعة سبعة تلاتة اربعة وشكرا علي حسن استماعكم وتعاونكم